بسم اللہ عرمان علیکم ویور انٹرنیشنل یو ٹیوب چینل سے. عزرین, رانا محمد افضل اب کی خدمت میں حاضر ہے اور آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچوں کو آپ سیر پہ لے کر جائیں اور وہاں پر جاتے ہوئے گھر سے ایک ڈبل روٹی لے جائیں اگر زیادہ بچے ہیں تو دو لے لیں اور اس کے اب چھ سے आठ सैंडविच बना सकते हैं, ये देखें इसमें मैंने टमाटो कैचअप रख दी है चीज़ रख दी है नमक काली मिर्च ब्लैक पेपर साल्ट कुकंबर, टमाटो एंड ब्रेड और ये चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं अगर आप सैरगाह से रेस्टोरेंट से कंटीन से कैफेड से यही सैंडविच लेते हैं स्नैक्स की कोई चीज़ लेते हैं तो ये आपको डेढ़ से ऊपर मिलेगी دو سو ڈھائی سو میں ہے نا تو یہی چیز اگر آپ گھر سے لے کے جاتے ہیں کھیرا بھی سستی ہیں ٹماٹر بھی سستے ہیں اور مرضی سے بنائیں تو یہ آپ کا جو ہے بالکل چیز فریش ہوگی اور یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے اس سائڈ پہ آپ دیکھیں ماشاء کیا خوبصورت بارڈر ہے پانی دیکھیں اور پیچھے بورڈ دیکھیں کشتی دیکھیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت پانی کی ویوز آ رہی ہیں پانی کی لہروں کو دیکھیں اور میرے اب لیفٹ سائڈ پہ آجائیں اس سائڈ پہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا لمبی دور تک جھیل ہے اور اس سائڈ سبزہ سبزائی سبزہ ہے فیملیز آئی ہوئی ہیں بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں اس سبزے کا رو... خوبصورت نظارہ ہے ہر طرف گرینری ہے سے <سؤال> ہمیں اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ آئس کریم کی یہ گاڑیاں کھڑی ہیں بے شمار کھڑی ہیں اور یہاں لوگوں پر کروڑ بھی کافی ہے جو ہی موسم چینج ہوئے تو لوگ آٹک پہ نکلے ہیں اور میرے اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں کیا خوبصور نظارہ ہے ہے نا بیوٹیفل یہ ویوز آپ دیکھیں وائٹ وائٹ ہورس ہورس ہورس ہوائٹ ہواؤن ہوا شہر اتنے پیارے لگ رہے ہیں برفانی مرجیت ہے نا پیارا سین اس سائڈ پہ بچے کھیل رہے ہیں اس سائڈ پہ بھی کھیل رہے ہیں اور یہاں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جیسے میں نے آپ کو شترمرگ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں اور یہاں پر جو ہے پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری سیر گئی چیزیں ہیں تو سب ہم آپ کو یہ دکھائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا دور تک بھی ہوا ہے اور پانی دیکھیں لے رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے پھر یہ اسنیکس شروع کرتا ہوں یونیک ریسپی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اس میں چکن کو بالکل استعمال نہیں کریں گے کیونکہ چکن جو ہے آج ایک تو ویسے بھی مہنگا ہوا ہے دوسرا موسم جو ہے چینج ہو گیا اور گرمیوں میں چکن جو ہے سمیل دے دیتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے اب اسی میں بنائیں گے فرائز سے شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف انگریڈینٹس کا پھر میں بتا دوں مایونیز ٹماٹو کیچپ سالٹ بلیک پیپر کوکمبر سلائس بریڈ سلائس اب اس طرح پارکوں میں آئیں بچوں کو جس جگہ پہ بھی آپ جائیں اور اس کو آپ یوز کریں نہ تو اس کا وزن ہے نہ تو کہ یہ کوئی بریانی ہے نہ کوئی کڑائی ہے جو بہت سارا وزن اٹھانا پڑے گا پھر برتن دھونے پڑیں گے یہ تو چیز اس میں نہیں ہے انجوائے کریں اسنیکس ٹائم پہ کریں اب یہ دیکھیں بسم اللہ ارمان الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ اب یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کے اوپر چیز ایسے لگا دی ہے اب ہم نے نیکسٹ ٹائپ پکڑ لیا ہے نا مزے کا سین اب یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلیٹ کا کرنا اس کو نہیں کرنا یہاں سے یہ ہے نا مزے کا فریش خوبصورت نظارہ اور خوبصورت نظارے پہ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے دل فریش ہو جاتا ہے بندے کو ٹینشن ہو تو خوبصورت پلیسز پہ جائیں تو ٹینشن دور ہو اس سائیڈ پہ ہم بوٹ ہم کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا بات ہے اور کتنے سے سب لگا دیا اب ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا سیلڈ پتہ سیلڈ پتے کے اوپر پھر ہم رکھیں گے اس کو ککمبر کو ٹھیک ہو گیا یہ رکھ دیا اب ہم اس میں ایک سلائس رکھیں گے یہ ٹماٹر اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری کیچپ ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایسے دیکھیں کیا خوبصورت لک آئی ہے ماشاء اللہ واٹ اے بیوٹیفل لک ہے نا مزے کی جگہ اب اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے بلیک پیپر اور سالٹ کو یہ یہ آ گئی ہے بلیک پیپر ٹھیک ہے تھوڑی سی بلیک پیپر اور یوز کریں گے ماشاء اب تھوڑا اس کے اوپر جائے گا سالٹ یہ سالٹ لگایا اور میں نے اب سلائس کو کرنا ہے اس کے اوپر ایسے کور اور یہ دیکھے ماشاء اللہ کیا خوبصورت بنا ہے ہے نا مزے گا اٹ از سو ڈیلیشیس تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اف یو لائک دس مائی ریسپی پلیز لائک کمینٹ اینڈ ڈونٹ فار گیٹ ٹو شیئر ڈونٹ لیو می اسٹے ود اب آپ کو اور دکھاتا ہوں اب ہم نے نیکسٹ پکڑ لیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہ جو ہے اب ہم نے اس کے اوپر رکھیں گے یہ ساتھی کے لیے یہ اب اس کے اوپر کیا جائے گا یہ اب ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے ٹماٹو کا چی ہے یہاں ہماری چیز کوئی بچ گئی ہے یہ بھی ہم ساتھ اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا यहां हमारे पास सिलाई से ज्यादा पड़े हुए हैं तो हम इसको भी एक एक साइड पे भी लगा देते हैं ये ये तो अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लगाया। और यहां से फिर हमने इसके ऊपर लगानी है ब्लैक पेपर राम राम। ब्लैक पेपर है न मजेगा अब हमने इस सिलाईस को इसके ऊपर اب ہم نے اس کے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں کیا خوبصورت بنا ہے مزے کا اور میں یہ اپنے فرینڈ کو دیتا ہوں ہم دونوں کھاتے ہیں اس کو یہ بڑی چیز ہاں یہ ہمارے دوست رانا صاحب نے بڑا مزے کا اور انجوائے کرنے آئے ہیں ہم یہ لینک بھی پارک ہے اور اسلام آباد کا موسم بھی جو ہے تبدیل ہو رہا ہے کچھ گرمی گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے بالکل تو موسم گرم ہے آج اتوار کا دن ہے تو ابھی چاہیں تو کر سکتے ہمارے پاس ہاں چیز لے لیں اور اپنے حساب سے ذائقے کے حساب سے جس طرح آپ جس طرح آپ چاہیں چاہیں تو اس پہ اور بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے اور پیچھے دیکھیں بورڈ ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے نظارہ ہاں لگائے لگائے لگائی اوپر لگا لے یہ بھی کرے سے یہ بھی ٹھالے واہ ویورز اسنیکس کا اپنا ہی مزہ ہے لنچ پہ کھائیں اور آپ جو درمیانہ ٹائم ہوتا ہے لنچ اور ڈنر کے جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اسنیکس بولتے ہیں اس کو اسنیکس میں یہ بیسٹ ہے باہر پارکوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بچوں کے ساتھ جائیں سستی چیزیں فریش مزے سے کھائیں ہمم اور سیلڈ کا مزہ ہی بہت ہے اس کے فوائد بے شمار ہیں میلوا رکھتا پکنک پوائنٹ میں سستا ترین آپ کا سو روپئے میں جو ہے نا پوری فیملی کے ساتھ اور بیسٹ ویڈیو پلیز یہ کمنٹ اینڈ کو کیسا لگا اور جو میں نے اسنیکس بنے یہ آپ کو کیسا لگا تو یہ پھر ابھی ہم آپ کو ایک اور چیز دیکھیے ماشاء اللہ انجوائے کر رہے ہیں اسکول کے کالج کے یہ پکنک پہ پوائنٹ انجوائے کا فیملیز کو لائیں بچوں کو انجوائے کریں بچوں کے ساتھ مزہ آتا ہے گھومنے کا تو آپ نے اوروں کو بھی دیکھا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور جو ریسیپی میں نے آپ کو بتائی یہ آپ ضرور ساتھ لے کر جائیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رانا شاہب انٹرنیشنل کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے دباؤ میں یاد رکھیے اللہ حافظ